Sabíeu que al passat 2020 a Sant Feliu es va recollir el 14% més d'envasos que l'any anterior? La pandèmia de la Covid-19 ha fet que utilitzem més envasos i embalatges, molts d'ells de plàstic i la majoria d'un sol ús. Cada vitam de Sant Feliu genera al voltant d'un quilo de residus cada dia. Més de la meitat de les nostres deixalles són amb volcalls i envasos. És difícil anar a comprar i no sortir carregats de plàstic que ràpidament acabaran a les escombraries. Si no els reciclem, aquests plàstics acabaran a l'abocador o a la incineradora, que és on van tot allò que llancem al contenidor gris. Si els llancem al el contenidor groc, es reciclaran, transformant-se en plàstics de segona categoria, però no es podran utilitzar per envasar aliments, per exemple. Reciclar és, doncs, només una païta part de la solució, però, tal com diu la dita, el millor residu és el que no es produeix. Què fem nosaltres? Vols saber què crecer les escoles més sostenibles de Sant Feliu per reduir la quantitat d'envasos que arriben a casa nostra? Hem escrit una carta de denúncia a les empreses demanant que redueixin residus i facin servir envasos més sostenibles. També hem fet un mural amb fotos de les famílies de l'escola que ens mostren els seus bons hàbits per reduir residus. Ens hem transformat en tiktokers per conscienciar sobre la importància d'habitants plàstics d'un sol Segueix-nos a Instagram. Hem fet bosses per anar a comprar ratolitzant samarretes velles que teníem per casa. Has biscuits xules se'ns han quedat? Hem fet jocs perquè els més petits juguin a casa. Un tríptic amb idees per a reduir els plàstics de les escombraries. Hem fet cartells per enganxar per Sant Feliu i un vídeo que penjarem a les xarxes socials. I tu, què pots fer? Vols ajudar-nos a evitar que envasos innecessaris arribin a les nostres llars? Sempre que puguis, compra granel. Porta els teus recipients o carmanyoles a la botiga i tindràs un descompte. Si veus productes sobre envasats, queixa't, parla amb la teva botiga Escriu correus a les marques que sobreenvacen, fes-ne raó a les xarxes socials. Si compres envasat, tria envasos grans abans que petits. Si són de vidre o cartró, es reciclaran molt millor. Porta sempre a sobre la teva bossa reutilitzable. El repte! Explica'ns com t'ho fas tu per a reduir residus quan compres. Ets dels que no vas enlloc sense la teva bossa de roba? O ets més de portar el teu carretó? Aprofites les bosses posant-hi diverses fruites o verdures amb les seves corresponents etiquetes? Si hi ha el que sigui, fes-te una foto un vídeo amb la teva estratègia i etiqueta-la amb la paraula Prou Plàstic. rem algú a fer el mateix. El Sacre